Tenir en compte que els té que agradar moltíssim perquè li dedicaran moltes hores i moltes hores són 24 hores al dia, 7 hores a la setmana perquè un emprenedor no descansa. Jo crec que sí que s'ha de fer, però ha de ser si realment tens la inquietud i una motivació molt gran per fer-ho, perquè també hi ha una part molt dura i l'has de veure compensada sempre amb moltes ganes i molta inquietud i molta motivació. La pregunta sempre és, són les 8 del vespre, on tens els nens? Sí que és cert que és dur, però se puede aconseguir al final l'actitud la ponen cada uno. Jo recomano a les emprendedores que prenguin aquest, aquest negoci, aquest empreniment com si fos el seu propi fill no? I, i que avugui molt. La pressió social de ets empresària i ets dones de ser una superwoman, em costa molt de trencar i penso que és massa pressió, però ho aconseguiré. Eh, en aquest cas, jo no he tenido nunca ni que demostrar de más ni de menos, al final para nada he tenido ningún, ningún inconveniente. Y no veo el porqué tendría que ser así tampoco la verdad. Sí que en empreses anteriores eh, he sentit a vegades que el fet de ser dona he hagut de demostrar probablement una mica més que homes en la mateixa posició. L'únic potser que sí que em trobava, quan era més jove i començava a treballar en el món de la cosmètica, el tema de falta de credibilitat. Perquè al final penso que to persona, hombre o mujer que monte un negocio, se encuentra en la misma. A nivell personal, eh, sento com si tingués eh, un ull de mira que no em deixa mai baixar la guàrdia. I això és el que costa de compaginar, aquesta pressió eh, entre lo professional i personal. I el dia de demà, quan vulgui ser mare, doncs, no tenim por, ja ens organitzarem quan ens tinguem que organitzar i, i ja està. Le voy a comprar a lo mejor eh, Coses més seguides o coses mucho más caras, con menos esfuerzo, pero eh, no podía darle mi tiempo, cosa que ahora sí i per a mi això té més valor. Avui, per exemple, doncs, aquest matí he hagut a portar la nena al cole. ara estic aquí, a mig matí de portar la petita al pediatre. tornaré aquí a treballar, després aniré a Barcelona, que tinc dos showrooms, aniré a buscar la nena al i la portaré a casa, vindré a treballar aquí un altre cop, tornaré a casa, banyaré sopars i a la nit quan dormim m'he de posar a fer comandes des de l'ordinador, no? Així que si et llences, tens un objectiu clar i et saps ficar els teus propis límits, seràs una mega empresària. Gràcies a la Sandra, a la Paula, a l'Alexandra i a la Rocío. Gràcies a totes les dones emprenedores de Sant Feliu. Gràcies per la vostra dedicació i la vostra força. Sou les nostres referents.